Temaår 2021 Under året har vi haft tema funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB och vi har skapat en handbok. FKB är ett verktyg som används för att ta vara på behov och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. FKB ska användas när vi pratar med beslutsfattare i Region Stockholm.